وكل البشر عملوا علاقه مع بعض حتى نحن جينا، نحن الكائنات الحيه موجوده بهذه الغرفه كلها، كلياتنا عباره عن علاقه شخص بشخص اخر حتى نحن جينا، لما بجيب حدا بقول لك مثلا اكثر جمله بتستفزني، هاي اللي بتحتل دل... التوب 1 انت بتحبي السكس؟ يا يا, يا عزيزي والله صرنا 2022، ضل حدا يسال حدا هذا السؤال المتخلف؟ يعني تبّل لك، تبا لامك على هالخلفه. إنه معقوله أنت يا رجل أمك <تصفيق> يعني أمك وعشيرتك ومن حولك ورحت بلا فدية وبلدية ورحت هيك بين القبائل ضاع دمك بين القبائل عفستك سيارة بيقولوا بسوريا بلا نمره شاء ما ينعرف مين سائقة يعني شيء مش طبيعي تأخذك سيارة تسلا إذا أنا أخذها بشكل حضاري ما يكلها سائق بحيث حتى يعني ما يدفع لك فدية شيء مش طبيعي يعني في حدا بيسأل حدا كوكب هذا إنه أنت بتحب السكس لك, لك إيش بدنا نحب نحن مثلا؟ الأكل والشرب، شم الهواء، رؤية وجهك الكريم، سماع كلماتك الشاذية، إيش نحب يعني؟ يعني بهالكوكب اللي نحن عايشين فيه، البقية البشر شو بتحب؟ أختك ليش تجوزت؟ وأمك ليش عايشة مع أبوك؟ يعني أكيد مش عايشين عن طاقة الشمسية، أكيد مش عايشين مشان يطلوا الترويح مع بعضهم، أكيد مش أبوك حابب يفتح جامع صغير بالبيت براح جماعكم كلكم يصلي فيكم، أكيد في في غاية أخرى سامية لهالبشرية. الغاية السامية هي أنه الناس بتحب السكس يعني أنت بتجاي تعايرني بشي أنا ما جاي إهاني بالموضوع أنت شخص متخلف ومصطلحاتك بالمسبات عديمة